عادي عليك وبصل يا كابتن عليك, علي عليك وبسلم لا عليك وتتسلم لكن الشفره ماسك في الدنيا بدمك تطلع من بيتك تتجاني اركب عليك رجاله أنا اصحى يا كابتن إيش حياة حياة كان الناس هنا بسطات عد طلقات تاخد البنش مني كورباك مصالح وانت سخن طرات مو تشيل في العصابات تجي في الرأب يجيلك لك يحبات حرق الكل هدف اسبات قري دايرات هدي مطارات قري دايرات هدي مطارات صاحبي مش هتسلع من الجر مغنى هنا التوزين نفر أخرك تجي تتصور تيجي على تتصور مفيش تقدير ولا صيت ده كلام بيزيد تعقد تتراجي دماغك طنطي تعال بيت ماسكين سن السكاكيت يا صعب انا فوق مفيش ديلة العود مانتي كله انا اي ميك مش ليك تكيكي مقدل فيك لا لا لا شفتك تكنيك رابي بيخنق فيك زي الكلايا فري مين يا عاديه تجاهلي العالم اللي فيه حلو في خان تاكيد مش هتفرق يا زميل طب خد فينش دي دي في جانين هنا بنشرح مبروك هنا طلعتك مسرح فاكر الشوك بيفرح دوخ فى الخانته وقرق حبش الكتره كله زي سم الخبره بس هي الفكره زميلي القعده وشكرا كله يطلع الكب فلاش البلد برق هنسالك نشقى صاحبي مش هتسلع من الجره دماغنا هنا بتوزن فرق اخرك تيجى تتصور تيجى عالبيت تتسوى فيش تطبيل ولا صيت ده كلام بيزيد تعيد تترجى دماغك تنطيت عالبيت ماسكين سن السكاكيت فوقيها صعب انا فوق مفيش ايدي زميلي دي دموس سيستم بهرب في سين لا لا فسرتك لا لا ابراهيم الابيض شرح فيك واتزرزر طبع عدواني لطيف المنظر دماغي عجباني رايك يتبخر شوفي طبع كاركتر بتدعي وجشع حنيه بتقلب احمر متشوفيش دلوقتي شوفني في وقت تاني قيم نفسك بيه قيم نفسك بيه البكاوي هنا كله فارد عامل نفسه قوي دنيا تجنن عابد دنيا كلمه والد صبح زي بالليل نايم زي فاي كلام صعب مش هتسلع من الجر مغنى هنا توزين فر اخرك تجي تتصور فيجي عالبيت تسا مفيش تقدير ولا سيد ده كلام بيزيد تعقيدتي ترجد مغيك تنتيت عالبيت ماسكين سن السكاكين فو يا انا فو ما اشي العود فانت على المادة عالمادة بنجري عالما بتاع باسبق وبكسر معادنا وبكسر معدنا تجري الفصيل واقولك عدنا عديك الناس كلم نفسي من الاساس وعدها تاوي كلام واساس هنا الماس دماغي عاليه من غير كاس خليتي واقف فيش احساس هنا التتار ولع بالنار جامد في الخلق فكك خصام مولد و انفض اللي الي صار شغل منحت نعلي دوار هيبة بتخض وسط اصنام حزم و الراب اسمي تتخض صوتك الكت هندل في الكب بيتش تتكل مش فاضي